العريس الهوله نسمح الهوله يستاهل العريس الهوله يلا يا ربع اليوم صفقوله يلا يا ربع اليوم صفقوله يا محدر الكرار ادعوله يا محدر الكرار ادعوله يا محدر الكرار يا محيدر الكرار ادعوله يستاهل العريس هوله يستاهل العريس هوله يلا يا ربع اليوم صفقوله يلا يا ربع اليوم صفقوله يا محيدر الكرار ادعوله يا محيدر الكرار ادعوله يا محيدر الكرار ادعوله يا الكرار بارك يا رب بحنه الليله محلك شيخته محلل كذيله بارك يا رب حنته الليله محلك شيخته محلل كذيله فرحة خوت وباقي العيله فرحة خوته العيله بسم الحسن وحسين ادعوله بسم الحسن وحسين ادعوله يستاهل العرس هلهوله يستاهل العرس هلهوله بالله يا رب اليوم صفقوا بالله يا رب على يوم صفقوله يا محيدر الكرار ادعوله نشكر الحضور جميعا صلوات صلوات على محمد وعلي صلاة صلوات على محمد وعلى صلوات صلوات على محمد وعلى بالعافيه بالعافيه عن السود الغافيه بالعافيه بالعافيه شل الحياه الدافيه صلوات صلوات على محمد وعلى صلوات صلوات, صلوات على محمد وعلي صلاوات صلاوات على محمد بالعياد والفرح دوم المحبه تبتدي بالعياد دوم المحبه على عناد على عناد كل حسود وعادلت صلوات صلاوات على محمد وعلي صلاوات صلوات صلوات على محمد وعلي صلوات صلوات على محمد وعلي صلوات صلوات على محمد وعلي بالعياد <سؤال> والأفراح <سؤال> دوم المحبه تبدد بالعياد والأفراح دوم المحبه تبدد على عناد على عناد يا الحسود وعادل صلوات صلوات على محمد وعلي دو علي هلأ عليه